Muguris l a luminat pe Celin popescu Tericianu, de ce au sărit în aer precurile. Eful BNR. Muguris Vrescule a fost audiat joi în Parlamentul României, guvernatorul răspunzând la o serie de întrebări incomode ale sublinierilor. Isrescu a explicat, printre altele, Cre terea precurilor la toate produsele, dar i cre subliniere terea inflaciei. Cel impopescut ericeanu a fost ulcumit de explicațiile subliniere efului BNR subliniere i chiar l-a folosit drept exemplu pe acesta atunci când a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă precul benzinei a crescut sau nu în ultimul an. Precurile nu le stabile subliniere-te guvernul. Se stabilesc pe cerere subliniere-i ofert? Am vorbit ieri pe tema inflației. Isrescu a dat explicații cuprinstoare. A sublinierea avem explicația pe evoluția unor precuri, a spus Tericianu.